اخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في حصة قصار القول لسلام مسافر المذيع المشهور في قناة أرتي الروسية حيث استضاف فيها الحارسة الشخصية لمعمر القذافي سابقا الحارسة هذه واسمها عائشة جاءت بأخبار كالصاعقة قالت أنها تحمل مفاجأة للعالم حول معمر القذافي وإبنه خميس والمقاومة، المقاومة كما قالت التي يقودها معمر القذافي وإبنه خميس، هذا هذا الأمر الذي جاءت به أو هذا الخبر نزل كالصاعقة على المذيع وقال لها ماذا تقولين؟ أأنت في كامل وعيك؟ قالت نعم، إن معمر القذافي وابنه يقودان الثورة تحت عنوان وأعده هكذا قالت، وقالت أنها كانت تحارب باسم مستعار ذكر، رجل، كانت تحارب في هذا الذي هو حفتر. وقتلت منه أو من جنوده الكثير والكثير وقالت أنه هو يعلم ذلك جيد ويراني ماذا أقول الآن. سلام مسافر هذا المذيع أصيب بدهشة دهشة ونحن معه أيضا. يا ترى هل هذا الخبر صحيح أم لا؟ هل نصدق ما تقوله هذه الحارسة السابقة لمعمر القذافي وحيث أن الناتو أعلن ظهار النهار بأن معمر القذافي قتل وأيضا ابنه خميس قتله هو أيضا، هذه لتسرد لنا خبرا عكس ما كنا نعتقد ويعتقد العالم كله بأن خميس وأبوه معمر القذافي حيان يرزقان ويقودان معركة في الجنوب الليبي هكذا قالت هذه. هذه الحارسة السابقة للسيد معمر القذافي هذا ما صرحت به بقناة ارتي ارابيك وقالت انها تعد مفاجأة من العيار الكبير للعالم وأنها ستعلنها على قناة ارتي ارابيك وقد سألها ما ان كانت تقوم بإشار لسيف الدين لسيف الإسلام، فنفذ ذلك جملة وتفصيلا وقالت بأن هذه أخبار صحيحة وسأعلنها على قناة آرتي كما قلت لكم، شكرا إخواني على حسن تتبعكم ولا تنسونا من إبداء أرائكم في التعليقات حول هذا الموضوع الشيق. وإن كان مأساوي شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته